ہیو السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی جٹ گیمنگ تو یار امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو کیا حال چال ہے آپ سب کا تو باقی اگر, اگر ویڈیو کی بات کر لی جائے تو سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ وہ آگے ہے کلپ جو میں ڈالا ہوا تھا بلو کریمینل کے ساتھ تو یہ کلپ بھی دیکھ لو کیونکہ یہ کلپ ہے جہاں ہم ہو گئے تھے ڈفیٹ زیادہ تر بندے یہ کہتے ہیں کلپ وہی ڈالتے ہیں جس میں جیت جاتے ہیں وہ نہیں ڈالتے جس میں آ جاتے ہیں میں نے کہا چلو یار تم لوگ کو بھی خوش کر لو یہ دیکھ سکتے کیونکہ اس میں بھی میں ہو جاتا ہوں لازم نہیں ہے کہ بندہ ہر بار ہی جیت جاتا ہے ون کر جاتا ہے کیونکہ ہر بندہ ہی ہارتا ہے یار میرا ون ریٹ بھی 50% سے اب کہیں اوپر ہوا ہے ورنہ میرے پاس لو ڈیوائس تھی ہی پہلے ہیں جس کی وجہ سے میرا ونڈ ریٹ تھا بہت ہی کم تھا نا فورٹی سے یہاں سے کم تقریباً کم تھا نا تو یہ دوسری ڈیوائس لیا جس کی وجہ سے اب ففٹی سے اوپر ہو گیا تب اتنی اچھی تو نہیں گیم لیکن چلو کچھ بیٹر ہوئی ہے یہاں ہم نے لے لیا ہے اے سی ایس سی سستی والی اسکن ہے یہ بھی نکل آئی تھی یار الگ تھا میرا کوئی اچھا سا او ہو کیا ہوا یار اس کی آئی ڈی دیکھو اس کی دیکھو نہیں کیا ہاں تو دوستوں اگر اس کلپ کی بات کر لی جائے تو یہ کلپ یہ کوئی آگے سامنے نوبڑا کوئی نہیں ہے اس وجہ سے مجھے بےفکون بنایا ہے میں سمجھا یہ کوئی نوبڑا جا رہا ہے کوئی نوبڑے سے کپڑے پہن کے آیا یا کوئی اپنی دوسری آئی ڈی سے آیا ہے یا تو پھر اس نے سستی فائل لگائی ہے جس کی وجہ سے یہ ایڈ شارٹ مار رہا ہے وہ بھی سستی ہے کیونکہ اس کے سارے ایڈ شارٹ نہیں لگ رہے اگر مہنگی فائل لگائی پلیئر ہو اچھا سا کیونکہ ہم تو ہے ہی نوبڑے کیا کر سکتے ہیں تو یہ اس یہ اس لیے میں نے کلپ ڈالا تھا تو باقی دیکھ سکتے ہیں اس نے مجھے بہت گندے گندے ون ٹیپ دیے تینوں کو یہ دیکھو ایک باڈی شارٹ لگ اس کا کیا کر سکتے ہیں چلو یار لاسٹ راؤنڈ ہے اس میں میں خود ہی آ رہتا ہوں نہیں نہیں یار وہ مجھے مار دیتا ہے جھوٹ نہیں بولتے مذاق کر رہا تھا یہاں میڈکٹ سے وہ فلیش بیک اور یہاں ہمارا ٹن ٹن ٹن, ٹن ہو جاتا ہے تو فائنلی کلپ کی اگر بات کر لی جائے تو وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کلک بیٹ نہیں تھا ٹھیک ہے نا تو مت آپ کہیں کہ باہر کچھ اور دکھا رہا تھا اندر کچھ اور ہے اسے لوگ بندے بھاگ جاتے ہیں چلو ایک دفعہ توائیں گے ویوز لیکن دوسری دفعہ نہیں آئیں گے نا تو اسی لیے میں نے کیا نا میں یہ تھوڑی گیم پلے پرانی ہے کلپ میرے پاس ویڈیو پڑی ہوئی تھی باقی ویڈیو کافی ساری میرے روز پڑی ہوئی تھی میں نے یہ یاد ہی نہیں تھا تو کیا کر سکتے ہیں پھر میں آ جائیے دیکھی ہے ویڈیو میں نے اور کوئی کانٹیکٹ نہیں مل رہا یہی ڈال دیتے ہیں کیا کر سکتے ہیں تو اس کی آئی ڈی تو آپ نے فرسٹ میں دیکھ لی تھا ہم نیل پہ دیکھ لی ہوگی کیونکہ یہ کوئی نوبڑا نہیں ہے. آپ لوگ کہیں گے کہ یار نوبڑے کے ساتھ روم کھیلا ہے نوبڑا کوئی نہیں آتا اب یہ میرا فرینڈ بھی نہیں تھا نا. اب تو فرینڈ ہو گیا فرینڈ نہیں تھا ابھی لارڈ نام ہے اس کا تو آگے اس نام چینج کر کے مسٹر جاٹ رکھ دی ہے میری نتل ترتا ہے نہیں نہیں یہ خود ہی وہ اس بلو کریمینل میں نے بات کی تھی نا کہتا ہے اس نے آئی ڈی مجھے بھیج دی ہے وہ لڑکا کوئی اور تھا جس کے ساتھ اب میں روم کھیل رہا ہوں اور جو اب جس کے پاس آئی ڈی ہے وہ کوئی اور ہے ہو سکتا ہے وہ اور کوئی پرو پلیئر ہو تو باقی اگر بات کر لی جائے تو تین روڈ میں نے صرف وہ کلپ ڈالے ہیں جس میں جیتا ہوں نے کہا ذرا کہ آپ لوگوں کو بور کروں کیونکہ ون بائی ون میں زیادہ تر بندہ بور ہو جاتا ہے کیا نام وار, وار ہے ایک شارٹ وال گلو وال لگاؤ اسکواڈ میں مزہ آتا ہے فل گیم پلے کا ون بائی ون میں صرف جہاں بندہ کل کرتا ہے بس وہی گیم پلے اچھی لگتی ہے اس لیے میں ڈال دیا وہ اسکائلر میں نے بھی ڈال دیا ہے میں نے کہا چلو اس دفعہ یوز کیا تھا میں نے اس دفعہ میں ویسے اس اسکائلر جب گلو بار کے اندر ہو بندہ اسکائلر نہیں یوز کرتا ہاں اگر لگتا ہے یوز کرے تو پھر تمہیں سے چھوڑتا نہیں ہو پکے پوٹتا ہوں تو ناظرین آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ سکس بائی سکس کی سچویشن ہو چکی ہے تو دیکھتے ہیں کون جیتا ہے اس کا ہیڈ شارٹ لگتا ہے یا میرا باڈی شارٹ لگ دل گیا آئے ہائے اتنی خوشی, خوشی نہ پوچھو یارک <laughs> <laughs> اتنی خوشی ہوئی تھی میں جیت گیا تھا یہ ٹویسٹ تھا <laughs> <laughs> لوگوں کیا مذاق یار اور ذرا مجھے ٹینشن ہی اتنی تھی کہ نام میں نے کہا ذرا کہیں ویڈیو نکل گئی ہارتا تو مشکل ہی تھا میں نے کلپ ڈالا تھا جیت گیا تھا میں نے اسی لیے کلپ ڈالا تو بھائی تھا بھائی یہ کوئی نوبڑے شوبڑے کوئی نہیں ہے ان کے دو بندے تو نوبڑے تھے یہ لاسٹ نے مجھے گندہ گندا ڈیمیج دیا بہت ہی گندا کیا نام تھا لوہر لوفر بھائی ذرا لوفر ہوئی کام نہ کریا کرو لوفریاں مارتے ہو برمودہ میپ میں آ تو یہاں ہائی اسے میں نے لابی میں دیکھا تھا ساچ بات تو اس سے میں نے لابی میں دیکھا تھا مور دکھا رہا تھا وہ بھی جنڈے والا فلیگ والا مور جو ہے تو یہ دکھا رہا تھا چلو ذرا زیادہ تر ہوتا ہے ہو آپ کے ساتھ بھی اتفاقی ہو جو ہے جنڈے والا ہے وہ زیادہ تر کو لابی میں مل جاتا ہے ادھر سوری میپ میں مل جاتا ہے او لولی پٹھان ذرا کیا نام رکھا ہے پٹھان پٹھان کیسے نام رکھتے ہیں لولی لولی چلو باقی یہاں اوپر جا رہی ہوتے ہیں کہ میں اور حیدرنا ٹو ور سی فور میں آتے ہیں اوپر دو اسکواڈ لڑی ہوتی ہیں ہم نے کہا چلو حیدر اسکائل پھینکتا ہے اور میں اس اسکل چرانے کی کوشش تو کرتا ہوں لیکن ایک سائڈ سے اوپر اسے پڑتی ہے گندی کیا کر سکتے ہیں ہاں تو یار بس ایک ہی میں سے دو تین بندے اسکواڈ کے رہ گئے اسکواڈ فنش ہو گیا مجھے جاتا بھی لگتا ہے ایک اسکاڈ رہ گیا وہ کا کل چوری ہے اور کیا ہی مزہ آتا ہے جب بندہ آپ کسی کا کل چور لگ جا ایک دن نوبروں کو ہیڈ شارٹ بھی نہیں لگتے یار میں نے زیادہ تر نوٹ کیا ہے یہ دیکھو آپ اس نے میرا کو چوری کر لیا چلو کوئی نہیں رہے سا برابر ہو جاتا ہے چلتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں تو یار لاس زون ہوتا ہے یہ اندر سے بہت گندہ ڈیمیج دے رہا چپ کے اور یہ اوپر ہوتا ہے اگر ویڈیو کو ہاں تو یار ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو کر دینا سبسکرائب اللہ حافظ